အ <laughs> a <laughs> <laughs> ှလေးမိင h ္ဂလာပါဟာကုတ်တယ်လားကုတ်တယ်မကြောက်အိမ်ပြောတာမကြောက်ကုတ်တယ်ဒီနေ့ကျကျပြောရင်ကြောက်မှာလ ဒီကရသူကဖြူနေတယ်မမ m ီကောဖြူလားဒ 真<笑> 的, mainland, 的有在練沒啊你 l t a y a t a l y 你你這藥帶的 ,OK, 把你們交 h e s e အေးရောက်လာပါပြီလေကုလားကုကူလေအားကြမာရည်လေโอเคပါဟိုင်းအားလုံးပဲမိင t a m ကို a b h a n e l လေးဝင်ကြည့်ပေး I've b n waiting for too long Try to d r e နက o m e n t bro bro မျ r o တပ်ဖေ t t a n k you so much ပါ bro I love you 30 star ခြေစဉးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြသွားတော့တူတိုက်တူကေလိ ဒီဆင်းနေလာတယ်ယောဒီအဲလီမိတာအဲလီကိုလေးလာကိုလေးလာဟမ်နော်ဘာနီယာတာဂီယာဟယ်လိုအဲ့မှာဘာချပြဘာချပါတော့တကယ်တော့ကိုဟွာလီနေဆိုကြရတယ်တိလာအင်းတော့ငါဘလူးနက်စခရင်တော့ ਆ ဒီတတ်တတ်ဟာလေးကော်လာမိုက်လေးရှိရတယ်ဒီမှာအခုဘယ်နောက်မှလည်းမလုပ်ဘူးဒီဘယ်သက်တင်းထားလိုက်ဦးဒီကော်လာမိုက်ရှိရင် Sanjo Your team is picking. ยูท้าใจล่ะมึงยูหาเตะป่าวล่ะตาจีนจูเน a r e r ย i มาเนี่ยไม่แสบไปพี่ล Smith Pro อ่ะไม่แสบไปพี่ล่ะไม่แสบเลยไม่แสบเลยไหนไหนมาเปลี่ยนกันล အပေါ်တော့ 34k နေမှာမို့သူတို့ရရတယ်တော့မောကြရယ်တော့မောကြရယ်ကျွန် i c k a hero မောကြရယ်ဟေ r o b o မီမီ c o please ဘယ်လို ပ -hu mm, ီးလ no ေပ <responds> ီ <padding> းလေပီးလေ there, ။မကန်ရမလား။တပီးဒီပါလေးလည်းပန်းတာကော။ဘရူနိုရှိတယ်။ဘရူနိုကန်လိုက်မယ်နော်။ဘရူနိုကန်လာတာ။ကိုတာကီးတမ်းမကြောက်ဘူးလေ။ဒီစရင်းကိုအသေးလေးပဲပေးရတယ်။အသေးလေးပေးပြီးရှဲမလီနဲ့ကူညီပေးပါဦး။ကိုတာကီးတန်ရောရောခဏလေးစကားပြောလာ။ရှူလာတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကိုလေအဲ့မဲ့ပန်းအောင်နေဟာ။ လ me... <laughs> <right. My> <laughs> ာနေပြီခဏပဲပြောရတော့မှန်တဲ့ကြီးပါဘာလဲဘာကအကျိုက်ပေ g ပြဒီပိ หยหาที่เบานี่สิบันนี่เหรอเนี่ยนี่บันนนแล้วมาโชว์ละไอ้มันี่